någonsin fundera på vad du skulle göra om du skulle ha superkrafter? Du flyger till plejsarna, slänger monstren i en hög, du räddar dagen! Superhjälten Elias gör just sådär. Min hjälte! Kanske också något annat. Men jag har nog faktiskt en superkraft. Jag är nämligen helt osynlig. Hopplöst. Hur ska jag någonsin kunna bekänna mina känslor på henne, om hon inte ens märker mig? Det är ju så. Svante Soopögon. Kungen av spelstreamers. Det är okej. Okay. Han är ju en superstar. Alla tittar på honom. Oj vad jag är förbannad. Hur kan en så basic gubbe som jag tävla med kärnor? Man borde säkert själv också vara en ordentlig passionerad streamer. Borde man alltså det? Så svårt kan det väl inte vara? Några lampor dit och kameran dit. Perfekt! Rykte, cash och stormsjärta. Nu kör vi! Jag förstår inte. Jag har exakt samma setup som sopöga. Jag borde ha minst tusen tittare. Alltså, det här... Välkommen till min stream Nej, jag menar streaming. Droppa en kommentar om du tycker... Och... Alltså så här... Men man borde ju ha gissat det. Alla gör det här. Jag borde göra något sånt som andra inte ens har hunnit fundera på. Men hur ska man fundera på något sånt? En omöjlig, digg endast för totala gummijänar. För storm. Först måste jag bygga en ramp. Så den här basketbollen och sen megaborsen. Och sen gör jag bara så här. Det här är ju egentligen ganska lätt. Och nu kör vi. Alltid får man lida och kämmas. Storm tror säkert att jag är bara är nolla. Nu får det vara nog. Jag ger upp. Antingen är allt gjort eller också kan jag bara inte. Det enda jag fick var ett hedersomnämnande på det dumma mimernas i topp. Även du, Brutus. In med en vits, ut som ett skämt. Varför kan jag inte någonting? Kanske jag ändå kan nonting.